السلام علیکم میں ہوں زمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل بزنس ولاگ آج میں ایک انتہائی انفارمیشن ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو یا تو سولر کے انسٹالیشن اور ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں اور یا سولر کو سیل کرتے ہیں یا ایسے لوگ جنہوں نے سولر لگا رکھا ہے یا یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سولر سسٹم کے حوالے سے انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اپ سولر انسٹالیشن یا ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں یا سولر کو سیل پرچیز کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہاں سولر کے ریلیٹڈ آپ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو آپ یہ ویڈیو چھوڑ کے جا ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو سولر سے ریلیٹڈ انتہائی انفارمیشن کی حامل ویڈیو ہونے جا رہی ہے ویڈیو میں میں آپ سے اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ تجربہ جس کے لیے میں نے بہت سی سولر انسٹالیشن کرنے والوں سے بات کی مگر مجھے اس کا سولوشن نہیں ملا تھا بہت سے سولر سیل کرنے والوں سے بات کی مگر مجھے اس کا سولوشن نہیں ملا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ میں سولر کی ایک سو اسی واٹ کی پلیٹ لے کے آیا تھا جس سے میں ایک چھوٹا بارہ ووٹ کا ایئر کولر چلاتا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ وائر لگنے کی وجہ سے سولر کے اندر کچھ سپاٹ آ گئے تھے جس کے بعد میری پلیٹ نے جو کرنٹ تھی وہ بنانی بند کر دی تھی وہ بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی جس کو لے کے میں سولر جو ٹھیک کرتے ہیں انسٹالیشن کرتے ہیں جن ان کے پاس گیا انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ خراب ہو گیا میں تقریباً سیل کرتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ جب پھینکنی ہے تو کیوں نہ اس کے اوپر کچھ تجربات کیے جائیں وہ تجربہ میرا کامیاب ہو گیا آپ کو وہ تجربہ میں نے کیا کیا اس کو کیسے ریپیئر کیا سب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر اس سے پہلے آپ سے میرا یہ یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل کے نشان کو دبا لیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے جب میری جو سولر پلیٹ ہے وہ خراب ہو گئی میں مختلف شاپس کے اوپر گیا جو ریپیئر کرتے تھے اور انسٹال کرتے تھے انہوں نے بولا جی اس کا کوئی حال نہیں ہے اس کے علاوہ بعد میں میں نے یوٹیوب کے اوپر اور مختلف پلیٹفارم کے اوپر کافی سرچ کی فیس بک کے اوپر کافی گروپس کے اندر جو ہے نا میں نے اس کا سوال پوچھا اس کی پکچر لگا کے مگر مجھے کہیں سے بھی اس کا جو ہے نا کوئی بھی آنسر نہیں ملا ہر شخص نے یہی بولا جی یہ سولر प्लेटर ریپیئر نہیں ہو سکتی مگر مجھے ایک کہیں سے ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی تو اس سے مجھے ایک गई لائن مل گئی تو میں نے اس ना لائن کی روشنی میں نا وہ اس سولر پلیٹ کے اوپر کام کیا تو وہ جو ہے نا جسٹ آدھے گھنٹے کی محنت کے ساتھ وہ بالکل اوکے ہو گئی اور وہ کام کر رہی ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ جو اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سولر پلیٹ آئی ہے جدھر آپ وہ ریڈ سرکل دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو یہ وائر غلط لگنے کی وجہ سے یہاں پر اسپاٹ بن گئے تھے جس کے وجہ سے جو کرنٹ تھی وہ آگے فارورڈ نہیں ہو رہی تھی تو یہ اس کی بیک سائڈ اب آپ دیکھیں یہ جو بیک سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے نا وہ پیپر جو اوپر لگا ہوتا ہے وہ جل گیا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی ڈارک سرکل بن گئے یا بلیک کلر کے تو میں نے کیا کیا میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر جو بیک سائیڈ کے اوپر پیپر تھا اس کو میں نے ایک بلیڈ کی مدد سے چھیلا تھا اس کو نکالنے کے بعد یہ جدھر جدر مجھے لائنیں نظر آ رہی تھی وہاں سے میں نے تھوڑا تھوڑا اس کو کھروچنا شروع کر دیا تھا جب اس کو میں نے کھروچا تھا تو نیچے سے مجھے وہ وائریں نظر آ گئیں یعنی وہ جو شاید پیتل پیتل کی تو نہیں میں کہہ سکتا مگر وہ کوئی ایسا ہی مٹیریل تھا اس کی وہ وائریں تھیں وہ جو باہر نظر آتی ہیں وہ لائنیں تھیں تو میں نے جو اوپر والی لائن تھی وہ جب دیکھا تو وہ سینٹر اوپر والی اور نیچے والی کے سینٹر میں جہاں پہ اسپارٹ ہوا تھا نا وہاں سے وہ جل چکی ہوئی تھی تو میں نے اوپر والی کو اور نیچے والی دونوں کو جو ہے نا وہ ٹانکا لگا دیا اس طرح یہ چار لائنیں تھیں چاروں میں میں نے ٹانکے لگا دیے اور وہ پلیٹ بالکل ٹھیک ہو گئی اور آپ اب یہ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم بھائی جان نا یہ میرے پاس ایک سولر پلیٹ تھی ایک سو اسی واٹ کی ٹھیک ہے کہ وائریں غلط لگنے کی وجہ سے نا یہ دیکھیں ایک دو اور یہ تین یہ تین جگہ سے نا سپارٹ کر گئی تھی تو میں کافی لوگوں کے پاس لے کے گیا مگر اس کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا تو جو میں نے جگاڑ لیا ہے لگایا جو میں نے جگاڑ لگایا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں تاکہ کسی کے بھی دوست کو کوئی ایسا ایشو بنے تو وہ جو ہے نا اس کو خود رپیئر کر سکے یا کسی سے کروا سکے تو یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے میں کافی زیادہ لوگوں کے پاس لے کے گیا تھا مگر کسی بھی بندے سے جو نا سولر والوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی <coughs> وہ یہی بول رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ نہیں لے لیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کا کیا کیا ہے ट ये ऊपर वाइट पेपर था ये वाइट पेपर को मैंने ब्लेड से छील लिया है छीलने के बाद ये देख ये ये ये ये ठीक है ये, ये ये ये ये इस तरह करके मैंने इनको जो है ना वो टाँके वगैरह लगा दी और ये अलहमदुल्ला सही काम कर रही है پر میں نے ایک اور بھی تجربہ کیا تھا وہ بھی آپ چیک کر لیں مسال کے طور کے اوپر اگر آپ کا کوئی یہ ایک سیل ڈیمیج ہو جاتا ہے نا یہ مثال کے طور پر یہ سیل ڈیمیج ہو گیا یہ سیل ڈیمیج ہو گیا یا یہ ہو گیا یا دو تین اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ نے یہاں سے وائر روز, وائر وہ آؤٹ سائڈ جو ہے نا اس کی بیک سائیڈ وہاں سے ادھر سے تار لگانی ہے پر دوسری تار آ کے ادھر لگا دینی ہے اسی طرح ادھر وائر لگانی ہے ادھر لگا دینی ہے ادھر لگانی ہے یعنی جو سینٹر والا ہوگا نا جو خراب ہو جاتا اس کو بائی پاس کر دینا ہے اور یہ آپ کام جو ہے نا وہ کسی بھی جو ٹیلی ویژن وغیرہ ٹیلی ویژن وغیرہ والے ہیں ان کے پاس جا کے ان کو خود بتا کے تو کروا سکتے ہیں ورنہ کسی کو نہیں پتہ تو یہ میرا ٹوٹل خرچہ جو ہے نا وہ ایک سو روپیہ آیا تھا اس کو رپیئر کرانے کا تو یہ چودہ ہزار روپے کی چیز بچ گئی ہے صرف تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑنا ہے آپ کو تو چلے اللہ حافظ یہی بتانا تھا آپ کو اگر کسی بھی بھائی کوئی ایسی مشکل بنتی ہے تو وہ خود اس کو ریپیئر کر سکتا ہے اتنا نہیں ہے آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی اور مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ان شاء نیکسٹ ویڈیو میں سولر کے ریلیٹڈ ایک ایسی ویڈیو لے کے آنے لگا ہوں جس سے آپ کسی قسم کی ڈیڈ پلیٹ جو ہے اس کو ٹھیک کر سکیں گے تو اس کے لیے میرے یو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں وہ ویڈیو لے کے آؤں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ اس کو دیکھ کر انفارمیشن حاصل کر سکیں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی مسئلہ بنے تو آپ اس کو خود ریپیئر کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا ٹیکنیکل کام نہیں ہے کوئی اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں ہے